تخيل نفسك كنت زملكاوي ما تستغربش السؤال قوي كده تعال الاول اعرفك ايه الفرق بين الاهلي والزمالك ليه ده اتسمى الاهلي وليه النادي التاني اتسمى الزمالك النادي الاهلي اول لما انشأوه كان شرط العضويه انك تكون مصري عشان كده كان اسمه زال الاهلي يعني الوطني على العكس الزمالك كان اسمه المختلط يعني المصريين والاجانب وما كانش عنده شعبيه لكراهيه الناس الانجليز المستعمرين اللي كانوا اغلب اعضاء النادي بجانب المنتفعين من الانجليز، وعلشان كده قام رئيس النادي في الوقت ده بتسميه النادي بنادي فاروق تقربا للملك، فعمل الملك على زياده شعبيه النادي اللي بيحمل اسمه، فامر الخدم والحراس والبوابين بتشجيع نادي فاروق، اللي كان بيحمل اسمه لدرجه انهم كانوا بيروحوا للملعب بالقربان. واللي ما بيروحش كان بيتضرب، بعد ثوره 52 كان لازم يتغير اسم النادي من نادي فاروق لاي اسم تاني ففكروا في تسميه النادي بنادي 100 اكبر ريال. دي. على اسم المنطقة اللي انشئ فيها النادي زي اغلب الاندية اللي كانت بتتسمى باسم المنطقة التابعة ليها لكن فضلوا ان هم يطلقوا عليه اسم ارقى احياء مصر في الوقت ده وهو حي الزمالك وما كلفوش نفسهم انهم يعرفوا يعني ايه زمالك اصلا او ليه الحي اتسمى بالاسم ده معنى كلمة الزمالك يا سادة هي جمع كلمة زملك والزملك في المعجم هو بيت الحارس، اتسمى حي الزمالك بالاسم ده لانه كان على كل عقار حارس، يعني بواب، وكان بيصنع له غرفة من الخشب اللي هي الزملك، وعلشان كده اتسمى حي الزمالك لكثرة غرف الحراس، البوابين يعني في هذا الحي، وزمالك جمع زملك وبالمختصر معناه عشش البوابين، لذلك اتى من هنا البوابين. أتمنى كل زملكاوي ما ينكرش نفسه وما ينكرش التاريخ.